Els Cercles és una manera de, de valorar els mercats municipals d'una altra manera. No? El dia a dia nostre pues, ens ocupa molt de temps i quan venim aquí als Cercles veiem tota aquesta tasca que fem al diari d'una altra manera i ens donen ganes d'analitzar les dades que aquí pues, pues, treballem. Quan doncs sóc Aquí sempre surto amb una visió molt positiva dels mercats i amb moltes ganes d'analitzar-los. Doncs la participació de Sant Boi ja als Segles, i la meva en concret, ens ha permet valorar en conjunt a on es trobava el nostre municipi respecte a la resta de municipis de l'entorn. Ens ha facilitat unes dades que d'altra manera no haguéssim pogut obtenir i ens ha permet intercanviar experiències amb municipis tant del nostre tamany com més petits,